Procurorii din Cot au dat lovitura. Perchezii masive în și șapte județe din Prejudiciu, un milion de euro. În această dimineață, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizați Terorism structura centrală împreună cu oficeri de poliție judiciar din cadrul Brinzii de combatere a criminalicii organizate București subliniere t au efectuat un număr de 15 percheziții domiciliare pe raza municipiului București subliniere Ia judecelor Ilfov, Vâlcea, Cluj, Bihor, Constanța Giurgiu subliniere IBUZU în cadrul unei acțiuni vizând de structurarea unui grup infracțional organizat specializat în sevâr subliniere IREA infracțiunilor de fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de opera financiare în mod fraudulos subliniere i sepelare de bani. De asemenea, concomitent, în Italia, sunt efectuate 20 perchezicii la adresele membrilor grupului. În cauz, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2015-2018 pe teritoriul Italiei și a României a acționat un grup infracțional organizat, specializat în sevâr sublinierea de infracțiuni informatice, respectiv fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Grupul infracțional organizat a fost constituit de către doi ceteni italieni care au coordonat mai multe celule alcuite din aproximativ 50 de membri. Sub i au acționat concomitent în România și în Italia, fiecare având roluri bine determinate. Un rol marcant în cadrul grupului. Palierul 2, l-au avut 3 ceceni în România celor activitate infracțională, a constat în clonarea unor site-uri unor benci instituții financiare, în vederea obinerii datelor de identificare ale cardurilor bancare precum și ale datelor de acces la conturile de online banking ale persoanelor vetemate. Accesarea conturilor de online banking prin utilizarea datelor astfel obinute, membrii grupului au transferat slash virat sumele de bani în conturile altor membri ai grupului, ce aveau ataate carduri bancare preplătite prepaid. În fapt, suspecții obțineau în mod neautorizat datele de contact ale victimelor, iar ulterior le trimiteau mesaje e-mail, aparent din partea reprezentanilor bencilor, prin care le solicitau datele confideniale, sub pretextul cele sunt necesare pentru remedierea unor probleme de securitate ale contului bancar. Totodată. Victimele erau îndrumate să acceseze un link din cuprinsul e mail Pentru remediere, acesta reprezenta o adres de web, care conineau clona paginii de internet a bencii. În urma accesrii linkului, victimele erau redirecționate pe pagina Web Falsificat, în care introduceau datele de identificare ale cardului bancar precum și datele de acces la contul de online banking. Aceste date erau colectate de ce trei membrii gruprii, care ulterior controlau sumele de bani din conturi. Ulterior, sumele de bani erau retrase în numerar de la atm.3. Din Italia și din România direct de pe cardurile preplătite, de ce titularul contului ata at cardului în schimbul unui comision. Restul sumei de bani era fi încrcat pe alte carduri preplătite, care erau utilizate la retrageri în Italia și în România. Fie era transferat prin serviciile de transfer monetar rapid în România, unde acestea erau ridicate de ce trei mai multe persoane de cetățeni român. În urma activității infracționale, au fost compromise conturile a aproximativ 200 de victime, valoarea totală a prejudiciului cauzat fiind de aproximativ 1 milion de euro. În urma percheziilor, până în prezent, au fost ridicate mai multe computere, carduri bancare, documente de transfer bancar, dar și peste 50 de grame de cocain. Pentru destructurarea grupului infracțional organizat s-a constituit o echipă comun de anchet între autoricile judiciare din România subliniere Italia. La nivelul Eurojust, în cadrul echipei comune de anchetă au fost organizate de întâlniri de coordonare. De asemenea, la sediul Eurojust a fost constituit un centru de coordonare pentru acțiunea comun simultan des subliniere urată zi de cetre cot sublinierei autorităților judiciare din Italia. La sediul DICOT structura centrală vor fi aduse, în vederea audierii, un număr de 38 de persoane. Echipa comună de anchetă a beneficiat de sprijin logistic sublinierei financiară din partea Eurojust. Activicile investigative au beneficiat de sprijinul Europol. Acuna a fost descurat cu sprijinul brigzii speciale de intervenie a jandarmeriei. Facem precizarea ce pentru parcursul procesului penal, și inculpanii beneficiază de drepturile și garanile procesuale prevăzute de codul de procedură penal, precum și de prezumia de nevinovie.